Imagini istorice în congresul SUA, ce i-au strigat congresmenii lui Emmanuel Macron video. Emmanuel Macron a i prezent prezenta miercuri în congresul Statelor Unite, fere Donald Trump, viziunea asupra lumii. Într-un discurs solemn, primit cu cel dur de cetre congresmeni americani, la o zi după ce a purtat discuții complicate cu presubliniere din teleamerican, relatează AFP. Este o onoare pentru Franța, pentru poporul francez sublinierei pentru mine să fiu primit în acest sanctuar al democrației în care s-a scris atâta istorie a Statelor Unite, a declarat el în englez, după ce a fost primit cu aclamații, în picioare, timp de trei minute, de ce trec congresmeni, la intrarea sa în hemiciclu. Unii congresmeni au strigat Vive la France! Socia sa, Brigitte, care a sosit cu câteva minute mai înainte, a fost de asemenea aplaudat în picioare de ce trei congresmeni. Sute de reprezentanți subliniere i senatori au venit să le asculte, a subliniere acum l-au ascultat înainte pe Gaulle, Mitterrand sau Sarkozy, conform unui ceremonial bine pus la punct. Nici alt car nu a văzut atâția demnitari primici în Congres, nici mecar Regatul Unit, 12 de la marchizul de la Fayette în 1824. Emmanuel Macron a fost primit mai înainte de Paul Orian, speakerul, presubliniere din Camerei Reprezentanților. Sub lighieră vizitat Biblioteca Congresului, conform Newsro.